Αριστοτέλους. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιανάκη προς εκπαιδευτική χρήση. κεφάλαιο 15. Ο λόγος μας θα ειναι τωρα για τα ήθη τους χαρακτήρες. Εν σχέση με αυτά ο ποιητής πρέπει να επιδιώκει τέσσερα πράγματα. Ένα το πρώτο ειναι οι χαρακτήρες του να ειναι χρηστοί. Ένα πρόσωπο της τραγωδίας θα εχει χαρακτήρα αν όπως είπαμε τα λόγια ή οι πράξει του κάνουν φανερή κάποια επιλογή και προτίμηση. Ενώ ο χαρακτήρας θα ειναι Χριστός αν η επιλογή και προτίμηση θα ειναι Χριστή. Χριστός χαρακτήρας υπάρχει σε όλες τις κατηγορίες ανθρώπων. Γιατί και γυναίκα χριστή υπάρχει και δούλος επίσης, αν και ίσως το πρώτο από τα δύο αυτά όντα ειναι κατωτερης αξίας, ενώ το άλλο ολό διόλου δίχως καμία αξία. Το δεύτερο είναι οι χαρακτήρες του να ανταποκρίνονται στο αρμόζον. Μπορεί πράγματι ένας χαρακτήρας να είναι ανδρίκιο, δεν είναι όμως αρμόζον μια γυναίκα να είναι τόσο ανδροπρεπής ή τόσο έξυπνη και δραστήρια. Το τρίτο είναι οι χαρακτήρες του να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αυτό φυσικά ειναι τελείως διαφορετικό από το να παρουσιάζει τους χαρακτήρες Χριστούς ή αρμόζοντες με το νόημα που δόθηκε στις λέξεις αυτές παραπάνω. Το τέταρτο ειναι οι χαρακτήρες του να ειναι σταθερά οι ίδιοι. Όταν ο χαρακτήρας του ήρωα που γίνεται αντικείμενο μίμησης παρουσιάζει ασυνέπειες και αντιφάσεις, όταν δηλαδή ένας τέτοιο χαρακτήρας ειναι για τον ποιητή πρέπει να παρουσιάζεται με συνέπεια ασυνεπείς. Δείγμα ευτελούς χαρακτήρα, χωρίς η ευτέλεια αυτή να ειναι απαραίτητη, ειναι παραδείγματος χάρη ο Μενέλαος στον Ορέστη, ενώ δείγμα του απρεπούς και μη αρμόζοντος ειναι ο θρύνος του Οδυσσέα στη Σκύλα και η ρύση της μελανίπης. Δείγμα ασυνεπούς χαρακτήρα ειναι ηφηγένεια στην Αυλίδα. Εκείνη πράγματι που στην αρχή οικέτευε, δεν μοιάζει καθόλου με την κατοπινή. Όπω στην πλοκή του μύθου, έτσι και στου χαρακτήρε, πρέπει κανεί να επιδιώκει πάντοτε το αναγκαίο ή το πιθανό, ώστε αυτού και αυτού του είδου τα πράγματα, αυτού και αυτού του είδου ο χαρακτήρα να τα λέει ή να τα πράττει κατά ή κατά το πιθανό. Και ακόμη το τάδε συγκεκριμένο πράγμα να γίνεται ύστερα από το τάδε συγκεκριμένο πράγμα, κατά ή κατά είναι λοιπόν φανερό ότι και οι λύσει των μύθων πρέπει να βγαίνουν από τον ίδιο τον μύθο και όχι όπω τη από απομηχανή ή όπως την ηλιάδα, όλα τα σχετικά με τον απόπλου των Ελλήνων. Η θεϊκή απομηχανή παρέμβαση πρέπει να χρησιμοποιείται για πράγματα όμω που είναι έξω από το δράμα, για πράγματα που έγιναν πριν. Και δεν είναι δυνατόν να τα γνωρίζει άνθρωπο ή για πράγματα που θα γίνουν και χρειάζονται προφητεία ή αναγγελία. Το αναγνωρίζουμε πράγματι στου Θεού αυτό το προνόμιο. Να τα βλέπουν και να τα γνωρίζουν όλα. Στην πλοκή του μύθου δεν πρέπει να υπάρχει τίποτε το πέρα από την ανθρώπινη λογική. Και αν υπάρχει, αυτό πρέπει να βρίσκεται έξω από την τραγωδία. Ακριβώ όπω στον ειδήποτα του Σοφοκλή δεδομένου τώρα οτι η τραγωδία ειναι μίμηση ανθρώπων, που ειναι καλύτεροι από μας, ο ποιητής πρέπει να ακολουθεί το παράδειγμα των καλών προσωπογράφων. Αυτοί δηλαδή αποδίδοντας τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά της μορφής των επιμέρους ανθρώπων, ενώ τους κάνουν ίδιους την ίδια στιγμή τους ζωγραφίζουν ωραιότερους. Έτσι και ο ποιητής. Ενώ μιλείτε ανθρώπου οξύθυμου, ανθρώπου ράθυμου, γενικά ανθρώπου που έχουν στον χαρακτήρα του κάποιο τέτοιο ελάττωμα, πρέπει με αυτόν τον χαρακτήρα του να του παρουσιάζει καλού. Αυτό έκανε παραδείγματο χάρη ο Όμηρος που παράστησε τον Αχυλαία έξοχο και την ίδια στιγμή πρότυπο σκληρότητα. Αυτού του κανόνε πρέπει κανεί να του έχει υπόψη του. Εκτός όμως από αυτούς πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη του και ό,τι άλλο πάνω στη σκηνή υποπίπτει στην αντίληψη των θέατων ως υποχρεωτικό παρακολουθήμα του ποιητικού δημιουργήματος. Γιατί και από αυτήν την άποψη είναι δυνατόν να κάνει κανείς πολλά λάθη. Εν πάση περιπτώσει είναι αρκετά όσα έχω πει για το θέμα αυτό στα ήδη δημοσιευμένα έργα μου. 16. Τι ειναι η αναγνώριση, το είπαμε παραπάνω. Τα ειδη τώρα της αναγνώρισης. Πρώτη ειναι αυτή που δεν προϋποθέτει καθόλου την τέχνη του ποιητή, ένα είδος που χρησιμοποιείται συχνότατα από τους ποιητέ για το λόγο ότι τους λείπει η προσωπική έμπνευση. Ειναι η αναγνώριση που γίνεται με τα σημάδια. Από αυτά τα σημάδια, άλλα υπάρχουν και γενετής, όπως επί οι λόγχοι που έχουν πάνω στο σώμα τους υγιειγενείς ή όπως είναι τα αστέρια του θιέστη, του καρκίνου, ενώ άλλα είναι πίκτητα. Από αυτά τα δεύτερα, άλλα είναι στο σώμα, όπως επί οι ουλές, ενώ άλλα είναι έξω από το σώμα, όπως επί τα περιδέρεα, παρόμοια και στην τυρό με τη σκάφη. Αυτά φυσικά τα σημάδια μπορούν να χρησιμοποιούνται καλύτερα ή χειρότερα. Ο Οδυσσέας επί παραδείγματοι αλλιώς αναγνωρίζεται με τη βοήθεια της σουλή από την τροφό και αλλιώς από τους χειροβοσκούς. Οι αναγνωρίσεις που γίνονται για να πιστοποιηθεί η ταυτότητα, το ίδιο και όλες αυτού του είδους οι αναγνωρίσεις είναι πιο άτεχνες, ενώ αυτές που προκύπτουν από μία ξαφνική αλλαγή των περιστάσεων, παράδειγμα, η αναγνώριση στα νύπτρα είναι καλύτερε δεύτερες στις σειρά ερχονται οι αναγνωρίσεις που ειναι αποτέλεσμα επινόησης του ίδιου του ποιητή και ειναι αυτόν τον λόγο άτεχνες. Παράδειγμα τέτοιας αναγνώρισης ειναι αυτή που έκανε στην ιφιγενεια ο Ρέστης, αποκαλύπτοντας έτσι ότι ειναι ο ορεστης Ενώ η ιφιγενεια έκανε δυνατή την αναγνώριση της με τη βοήθεια της επιστολής, ο Ρέστης λέει ο ίδιο αυτά που στην πραγματικότητα θέλει ο όχι αυτά που απαιτεί ο μύθος. Αυτό είναι και ο λόγος που η περίπτωση αυτή είναι από κάποια άποψη κοντά στο λάθος της περίπτωσης για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως. Αλήθεια δεν θα μπορούσε να αναφέρει και μερικά σημάδια από το σώμα του. Παρόμοια είναι η αναγνώριση που γίνεται με τη γλώσσα της σαίτα στον τυρέα του Σοφοκλή. Τρίτο είδος είναι η αναγνώριση που γίνεται με την ανάμνηση. Αυτή που προκαλείται όταν κανεί δει κάτι και δοκιμάσει από αυτό κάποια συγκίνηση, όπως στους Κύπριους του Δικαιογέννη, όπου ο ήρωας όταν είδε την εικόνα έκλαψε. Έτσι και στην διήγηση του Οδυσσέα, στον Βασιλιά Αλκίνο, όταν ο Οδυσσέας άκουσε τον κυθαροδότη, θυμήθηκε και δάκρυσε, και έτσι έγινε η αναγνώρισή του. Τέταρτο είδο. Είναι η αναγνώριση που γίνεται με τη βοήθεια ενός συλλογισμού, μιας σκέψης, όπως επί παραδείγμα της τις Ήρθε κάποιος που μου μοιάζει, κανένας άλλος δεν υπάρχει που να μου μοιάζει, παρά μόνο ο ορέστης, αυτός επομένος ήρθε. Το ίδιο έκανε και ο σοφιστής πολύ είδος για την υφηγένεια. Ήταν φυσικό παρατήρησε να σκεφτεί ο ορέστης, ότι και η αδερφή του θυσιάστηκε και αυτός επρόκειτο να θυσιαστεί αλλά και στον τιδέα του Θεοδέκτη. «Ήρθα να βρω το γιο μου και χάνομαι ο ίδιος». Έτσι και στην τραγωδία «Φινίδες». Μόλις ήταν την τοποθεσία, συμπέραναν ότι το γραφτό τους ήταν να πεθάνουν εκεί, γιατί στο ίδιο αυτό μέρος είχε γίνει και η έκθεσή τους. Υπάρχει και μία σύνθετη αναγνώριση, που προκύπτει από λαθεμένο συλλογισμό των θεατών, όπως επί στον Οδυσσέα τον Ψευδάγγελο, το ότι μόνο αυτός μπορεί να τεντώσει το τόξο και κανένας άλλος είναι επινόηση του ποιητή και αποτελεί προϋποθετική προκείμενη συλλογισμού. Και αν φυσικά ισχυριζόταν ότι θα αναγνωρίσει το τόξο που δεν το είχε δει, το να πει όμως ο ποιητής ότι δήθεν θα το αναγνώριζε μέσω εκείνου είναι παραλογισμός. Από όλες τις αναγνωρίσεις καλύτερη είναι αυτή που προκύπτει από την ίδια την υπόθεση, όπου η έκπληξη προκαλείται από πράγματα λογικά και πιθανά, όπως επί παραδείγματι στον ειδίποδα του Σοφοκλή και στην Υφηγένεια. Ήταν πράγματι πολύ φυσικό να θέλει η Υφηγένεια να στείλει ένα γράμμα. Αυτό του είδου οι είναι οι μόνες που γίνονται δίχως και περιδέρεα επινοήματα του ποιητή. Αμέσως μετά έρχονται αυτές που γίνονται με τη βοήθεια μιας σκέψης, ενός συλλογισμού, κεφάλαιο 17ο. Ένας ποιητής πρέπει να πλέκει τους μύθους του και να τους επεξεργάζεται εκφραστικά, βάζοντας τα διαδραματιζόμενα όσο μπορεί μπροστά στα μάτια του, γιατί έτσι θα βλέπει τα γεγονότα ολοζώντανα σαν να είναι παρόν σ' αυτά, οπότε θα βρίσκει το σωστό και το πρέπον και θα είναι ελάχιστα πιθανό να του διαφεύγουν τα αντίθετα. Απόδειξη είναι αυτό για το οποίο κατηγορούσαν τον καρκίνο, ο Αμφιάραος δηλαδή ανέβαινε από το ναό, πράγμα που θα περνούσε απαρατήρητο από τον θεατή αν δεν το έβλεπε. Πάνω όμως στη σκηνή ήταν μία αποτυχία αφού το πράγμα αυτό ενόχλησε τους θεατές. Πρέπει επίσης ο ποιητής να επεξεργάζεται όσο αυτό είναι δυνατό και τη συμπεριφορά γενικά των προσώπων του πάνω στη σκηνή. Με δεδομένη την ίδια φύση, πιστικότατοι είναι όσοι βιώνουν και οι ίδιοι τα πάθη που περιγράφουν. Την τρικυμία της ψυχής την εκφράζει με τον πιο πιστικό τρόπο αυτός που έχει τρικυμισμένη τη δική του ψυχή, όπως και την οργή ο οργισμένος. Γι' αυτό και η πίεση πρικισμένο ανθρώπου ή ανθρώπου κυριευμένο από τρέλα. Από τα δύο αυτά είδη ανθρώπων η ανθρωπου κυριευμένου απο τρελα απο είναι εύπλαστη, η δεύτερη εκστατική. Τις υποθέσεις επίσης, τις γνωστές από την παράδοση αλλά και τις επινοημένες, πρέπει ο ποιητής καθώς συνθέτει το ποιητικό του έργο, πρώτα να τις καταστρώνει σαν ένα γενικό σχεδιάγραμμα και ύστερα να τις εμπλουτίζει με επεισόδια και να τις επιμηκίνει. Λέγοντας σχεδιαγράφηση τις υπόθεση σε γενικές γραμμές, ο ίδιος εννοώ τούτο. Α πάρουμε ως παράδειγμα την περίπτωση της Υφηγένειας, ενα κορίτσι θυσιάστηκε και χάθηκε, ανεξήγητα από τα μάτια αυτών που τη θυσίασαν. Το κορίτσι εγκαταστάθηκε σε μία άλλη χώρα, όπου υπήρχε η συνήθεια να θυσιάζουν τους ξένους στη θεά. Εκεί ανέλαβε το ιερατικό αυτοαξίωμα. Ύστερα από καιρό συνέβη να φτάσει εκεί ο αδελφός της ιερίας. Το ότι ο Θεός του έδωσε χρησμό για ποιον λόγο να πάει εκεί, είναι έξω από το γενικό σχεδιάγραμμα. Όμως, και το για ποιο σκοπό πήγε εκεί είναι έξω από το μύθο. Όταν λοιπόν έφτασε εκεί τον συνέλαβαν και ενώ επρόκειτο να θυσιαστεί έκανε την αναγνώρισή του, είτε όπως την έκανε ο Ευρυπίδης, είτε όπως την έκανε ο Πολύιδος, με το να πει όπως ήταν φυσικό ότι άρα όχι μόνο η αδελφή του αλλά και ο ίδιος ήταν γραφτό να θυσιαστεί οπότε ήρθε η σωτηρία του. Στη συνέχεια αφού βάλει ω βάση τα ονόματα, πρέπει να αρχίσει να οργανώνει τα επεισόδια, προσοχή όμως. Τα επεισόδια πρέπει να είναι ταιριαστά, όπως επί παραδείγματι στην περίπτωση του ορέστη, η τρέλα που οδήγησε στη σύλληψή του και η σωτηρία που ήρθε μέσω του καθαρμού. Στα δράματα λοιπόν τα επεισόδια είναι σύντομα, ενώ η επική αποκτά μέσω αυτών μήκο. Η υπόθεση της Οδύσσιας δεν είναι μεγάλη, Κάποιο λείπει για πολλά χρόνια από την πατρίδα του. Ο Ποσειδώνας τον έχει συνεχώ στο μάτι, είναι εντελώ μόνο. Στο σπίτι του, στην πατρίδα, τα πράγματα βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση, ώστε οι μνηστήρε ξοδεύουν την περιουσία του και επιβουλεύονται το γιο του. Ο άνθρωπο αυτό, αφού πέρασε πολλέ φουρτούνε, φθάνει στην πατρίδα του και αναγνωρίζεται από κάποιου. Στο τέλο, αφού επιτέθηκε εναντίον των μνηστήρων, σκότωσε του εχθρού του και ο ίδιο σώθηκε. Αυτό είναι ο χαρακτηριστικό πυρήνα τη Οδύσσια. Όλα τα άλλα είναι επεισόδια. Αριστοτέλους, Περιποιητική. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιανάκη προ εκπαιδευτική χρήση.